Дев'ять років тому назад ми навіть подумати не могли, що просте бажання мати власного коня стане початком для створення нашого сходу. Послідовно відкриваючи для себе цей дивовижний світ, його глибину та неймовірну красу і те, наскільки людина збагачиться від взаємодії з кіньми, ми захотіли відкривати цей світ для інших. Тренер — він як провідник. Тому ми прагнули зібрати навколо себе людей, для яких це буде не просто рутинна робота, але справа, яка їх запалює та надихає. Наш принцип спочатку наповнюй себе, щоб наповнити інших. Потрібно розуміти, що робота з кіньми – це в першу чергу робота з великими та сильними тваринами. У кожного є свій характер, настрій та особливості. До того, як кінь прийде до вас на тренування, багато роботи з ним залишається поза кадром. робота з його емоційним станом, фізичними особливостями, його лікування і догляд за ним, що в сукупності дає можливість для ефективної співпраці. Для нас є важливим, щоб справа, якою ми займаємось, викликала у людей щирі емоції, наповнювала їх новими відчуттями та надихала на нові звершення. Саме тому ми віддаємо так багато зусиль, щоб час, проведений з нами, став незабутнім. Відзеркаленням наших внутрішніх якостей. Як то кажуть, від нього ну, нічого не сховаєш. Він завжди покаже людині, над чим їй потрібно працювати. Хтось занадто самовпевнений, а комусь навпаки не вистачає твердості. Тому робота з конем ⁇ це завжди в першу чергу робота над самим собою. Однією з переваг нашого кіного клубу є те, що наші тренування та прогулянки проходять в Чарівному лісі, де кожен сезон є по-особливому красивий. В нашому лісі ви зможете зануритися зовсім в іншу атмосферу, забути про всі ваші проблеми та справи, залишитись один на один з природою та відновити життєві сили. Можете зі казати про дітей, вже з двох-трих років дітки у нашому клубі розпочинають своє перше знайомство з конем. І свідомлення того, що ми долучаємось до створення щасливого дитинства – це по-справжньому круто. Отже, всі ми були дітьми, і кожен з нас несе через все життя найцінніші спогади дитинства. Але коней забути неможливо. А у квітні 22-го року нам виповнюється 10 років. Але ми віримо, що це тільки початок. Далі буде.